Місцевий житель Антон Ященко користується вай-фаєм біля мобільного пункту незламності. Чоловік каже, інтернет по місту зараз слабкий. Тут інтернет без пароля. Тут стою, роблю платежі. Вай-фай супер. Прямо через все місто біг сюди, щоб користуватися вай-фаєм. Ніде немає, не знаю чому. Дома важко. Вчора з сьомої до сьомої не було світла. Відповідно, немає ні зв'язку, ні інтернету, нічого немає. Але, ну, Нічого страшного є вночі. Було світло. Позмінно в мобільному пункті незламності щодня чергують надзвичайники. Один із них слідкує за роботою електрогенератора та теплової пушки. В наметі чергує командир відділення Державної служби з надзвичайних ситуацій Антон Танасов. За його словами, тут є вайфай, мікрохвильова піч, три спальні місця та сидячі. Вчора пункт відвідали тисяча людей. Сьогодні з 8 ранку близько 50-60 людей скористалися. Найчастіше заходять, зарядити телефон, випити чаю, може просто згрітися. Їжу-їжу, поки ніхто не грів. Можемо зробити чаю, можливість скористатися вай-файом безкоштовним, зарядити гаджети, телефони. Начальник управління цивільного захисту населення та охорони праці Хмельницької міської ради Валентин Карван розповідає, таких пересувних пунктів обігріву у Хмельницькому є кілька. В районі пляжу, де у нас аварійно-ритуальна станція, біля кінотеатру Шневченка на площі наші, як і в пересувних, так і в стаціонарних пунктах наявні резервні джерела живлення, тобто генератори. 11 стаціонарних пунктів обігріву облаштували у Хмельницькому, зокрема у приміщеннях управляючих муніципальних компаній, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Адреса цих пунктів ви зараз бачите на екрані. Тут можна зарядити телефони та зігрітися. Окрім них, за словами Василя Новачка, облаштують такі пункти і у навчальних закладах. Їх буде 20. Це буде зовсім інші рівня пункти, так, і будуть відкриватися тільки в тому випадку, якщо протягом доби у Хмельницькому не буде тепла. Інші пункти будуть, це будуть школи, це будуть садочки, які розміщені безпосередньо навколо котелень, які мають твердопаливні котли. До тих твердопаливних котлів будуть поставлені генератори, які заживлять потужні насоси. Так виглядає один із вже діючих стаціонарних пунктів обігріву. Тут зараз працює електрогенератор, він живить світлові лампи. Є, зокрема, місця для зарядки телефонів, обігрівач та дитяча зона, розповідає заступник директора одного із комунальних підприємств Олександр Буняк. Пункти ці будуть обігріву наразі працювати кожен день, в тому числі і у вихідні дні. Ми працюємо в робочі дні кожен день до п'ятої дня п'ятницю до четвертої, відповідно, суботу, неділя також будемо працювати, я думаю, з восьмої ранку до четвертої, п'ятої дня. Ще не користувалася послугами пункту обігріву місцева жителька Галина Рідкевич. Каже, світло у будинку вимикають періодично. Заряжаю телефон більшість ввечері. вже десь після 11-ї години з'являється світло, заряджаю телефон, заряджаю фонарики. І бойлер може підключити, трошки підігріти водичку. Василь Новачок розповів, адреси пунктів обігріву внесуть в онлайн-карту пунктів незламності. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.